اینا پنجاه تا کاری هستند که قطعا باید از انجام اونا در کلش آف کلنز دوری کنیم در این ویدیو خواهیم دید که اگه این اشتباهات رو انجام بدیم چه اتفاقاتی برامون میفته شماره یک زمانی که وارد بازی کلش آف کلنز میشی حواست باشه که صدای بازی رو کم کنی مگرنه با این مشکل مواجه خواهی شد بنابراین اگه نمیخوای شنواییت رو از دست بدی قبل اجرای بازی حتما صدای بازی رو تنظیم کن. آیا تا حالا برات پیش آمانه که کوینت مسیر رو اشتباهی بره و به خاطر اون اتک از دست بره؟ دلیلش اینه که از کل ارتشت به خوبی و به جا استفاده نمی کنی بنابراین اتکت خراب میشه و اگه اتک لیگ باشه که دیگه روز خوبی در انتظارت نخواهد. و اما سومین کار بعد سومین کار بعد اینه که گوشی خود را به برادر کوچکتر یا هر کسی که جنبه یا آگاهی به استراتژی عمیق کلش اف نداره بدید و اما استراتژی عمیق کلش آف کلنز چیه؟ یعنی جم ها با ترین دارایی در کلش هستن و تا باز شدن کارگر پنج خرچ کردن حتی یه دونه از کاری فرد باهوش نیست سیستم اینجوری که شما کتاب رو پنجاه تا میفروشی ولی اگه بخوایی بخریش باید 500 تا جم بدی این یعنی سپر سپ بازی کنانشو رسمند فرض کرده شماره چهار ارتقا دادن کینگ با کتاب زمانی که فقط چند ثانیه تا تمامی ارتقا باقی مونده این عمل خبیس برای ارتقا چیزهای دیگه هم صدق میکن شماره پنج بریم سراغ لیدرهای کلن ها تا حالا به این فکر کردید که بدترین کاری یه لیدر در حق اعضای کلنش چیه؟ بهتون سه تا گزینه میدم لطفا یکی از اینها رو انتخاب کنید و داخل کامنت ها برام بنویس گزینه شماره یک از کلانکی کتون کنه گزینه شماره دو جایزه لیگو بهتون نده گزینه شماره سه یادش بر لیگ رو استارت کنه منتظر کامنت های شما هستم به نفر اولی که گوش کنید به نفر اولی که جواب درست رو توی کامنت ها برام بنویسه ده هزار شارژ همراه اول هدیه میده دلیل این که گفتم شارج همراه اول این بود که نت همراه اول این روزا برای بازی بهتره و بازی رو بهتر اجرا میکنه و بالگزاری میکنه <تصفيق> حالا بچه ها به بگید که ذریب حوشی شما چنده؟ آیا باهوشتر از آلبرت اینشتین ه... آل... هستید؟ مشخصی که در اینجا یعنی در کلشتی است تعداد چهار نفر به خوشتر از آنگرد هستند اگر شما هم میخواهید که آنکیوی خود را به مصبت دویست اعتقا دهید میتوانید با نمز کردن دکمی کلمز سابسکران یا همانوشترک شدید آنکیوی خود را شماره 6 به محض انتقال تان حال تان به شما تحویل داده می شود منظورم اکانت مهندسی هست دیدید که وقتی اکانتو میدید به تاون حال بعدی یه سری بهفاع های جدید ساخت مونای جدید بهتون میده شما مشغوب به چیدن اونا میشید و فکر می کنید که ساخت اکانت مهندسی باعث میشه که از بوستاتون جلوتر بیفتید. اما این حسصال شما رو من چند سال پیش تجربه کردم و و نتیجه شد این اکانت اکانت آزارخش و میدانید، بعد از ساختن این اکانت چه حسی به دست داد؟ الان که از قاب گوشی به این اکانت نگاه می‌کنم متوجه میشن که ان البته به شما دوستان عزیز گل گلابی که یا تازه وارد بازی شدید یا فکر می کنید که با ساخت اکانت مهندسی میتونید که از رفیقای بعضن حسودتون جلو بیفتید سخت در اشتباهی. قدیمی اون اولایی که کلش کلنز اومده بود برای اینکه تاون حال تو از چیزی که هستی به سطح بعدی ارتقا بدی هیچ محدودیتی قائل نبودی میتونستی یه دفاعی بچینی با یه دون ساختمون یا اصلا نچینی همینجوری جوری تن بدی بالا و نمونش رو در تصویر مشاهده کنید. البته سوپرسل به محضی این که این مشکل رو دید یه نگاه به این افراد کرد و گفت من طبق اپدیتی که داد از این بعد از حالی که میخوای بری وارد حال بعدی بشی باید همه دفاعی هایی که جدید اضافه میشن رو بیا بیان داخل مپت و حالت بازم این جلوی اون دسته از کسایی که میخواستن اکانت مهندسی به سازن رو نگرفت و اونا الان دیگه به این سبک‌ها ها و این مدل‌ها ها اکانت مهندسی شروع میساز انگیزه من از ساخت اکانت هندسی آذرش این بود که ماشین هاش ارتقاه بدن و به اکانت های دیگم اهدا کنه آیا شما هم اکانت مهندسی دارید داخل کامنت تا بنویسید و اگه فایده دیگه ای هم داره بهم بگید. شماره هفت ارتقاء ساختمان های بازی، بازین، ها، نیروها، دیوارها و هر چیزی که می‌بینید قانون پیشرفت بازی محسوب می‌شن. و کسایی که اکانت خودแมکس می‌کنه و اکانت مهندسی می‌سازن و راحت‌ها تأثیر وا می‌کنه و سریع ارتقاش میدن، اون دسته از افراد کسایی هستن که مورد لطف یه کلن واقعی قرار نمی‌گیرن. منظورم از کلن واقعی لیدر یک کلان واقعی هست. یه کلن واقعی یه کلنی که آمار وارش براش مهمه لیگش بالاست وار براش مهمه کلن نویل بالایی هست اون کلن سری میکنه اکانت مهندسی جمع نکنه و داخل اون کلن ها جای برای افرادی که تانحال حتی پونزده هستن ولی دفاعی هاشون در حد تانحال ده هم نیست وجود نده و اونها توسط بیده ها ترد میشن یعنی کیک میشن یعنی بیرون انداخته میشن دقیقا مثل اکانت آزرخش این جانب این اکانتو حتی میلاد هم داخل وارهاش نذاشت شماره هشت یکی از بدترین کارهایی که لیدرها از ابتدا تا کنون انجام میدادند یعنی تا همین الان انجام میدن و شاید در ادامه هم حالا به دلیل سن کم اطلاعات کافی اطلاعات ناکافی بخشد تلات ناکافی انجام می دادن این بود که وقتی فرد جدیدی میومد وارد کلنشون می شد و ازشون درخواست میکرد که یه دقیقه منو لیدر کن میشه منو لیدر کنی میشه لیدر کنی از اکانتم عکس بگیرم برای رفیقم بفرستم من شرط و سمت فل و اونجا بود که لیدرهای دل مهربان ما البته صادلله ما اونا رو لیدر می کردن. و اتفاقی که برای کلانت افتاد اگه همه اعضا کیک کنی اتفاقی که میافتاد برای لیدر این بود که همین که یادم افتاد این اتفاق رو واقعا ناراحت شدم بچه واقعا ناراحت شدم <تصفيق> خب بهتر مسخره بازی رو بذاریم کنار و بریم سراغ شماره نه بله شماره نه شخصی که از دورترین نقطه مرد اتک خود را آغاز می کند خوبی برای شکار عوضه های است که یک طراحی عالی قبل از حمله انجام دادن دقیقا منظورم اینه بومده. و اما شماره 10 هرگز درون بازی به دنبال محتوای نامناسب نروید چرا که اگر به ترویج خشونت نجات پرستی، تهدید فش و اهانت به دیگران بپردازید ممکن است از طرف سوپرسل برایتان دعوت به همکاری به عمل آید دعوتی با این مطلب پایان این ویدیو رسیدیم اگه تا اینجا نگاه کردی دمت گرم، شبت یا روزت به خیر و خوبی و خوشی